Morjes, tällä viikolla ajattelin puhua vähän erilaisista kaupungeista ja paikoista asua ihan johtuen siitä, että on tässä elämäni aikana kerennyt aika monessa eri paikassa asua ja on ollut hyvin hyvin pientä maalaiskuntaa ja sitten on ollut keskisuurta kaupunkia, ja sitten on ollut suurta kaupunkia. Eli on äh, kotoisin siis äh, Valtimolta, joka on Pohjois-Karjalan pohjoisin kunta. Ja silloin kun olin vielä lapsukainen, niin siellä oli ehkä ehkä neljä tuhatta asukasta, mutta nykyään on Olisiko kaksi ja ja kylällä ei ole ollenkaan liikennevaloja ja yksi hissi. Että todella pienestä paikasta puhutaan, että, että tosiaan ainoa hissi koko kylällä niin löytyy kunnatalolta. Ainakaan tietääkseni missään muualla ei ole hissiä. Joka on sille aika suuri kontrasti, että minun nykyisessä työpaikassa on varmaan sataa hissiä tai jotakin sinne päin. Ainakin siltä tuntuu. Eli tosiaan on kasvanut siellä ihan tosi tosi pienellä paikkakunnalla. Ja ihan oikeastaan niin kuin lapsesta asti niin oli niin kuin sellainen tunne, että en niin kuin halua... Jäädä, jäädä sitten aikuisena asumaan semmoiseen paikkaan, että jotenkin se tuntuu, että ne piirit on siellä ihan liian pienet, että äh, niin kuin, hyvin nopeasti kaikki jutut kiertää, kiertää, että tuntuu, että naapurit ja kylillä tiedetään omat asiat paremmin kuin itsekään tietää. No, tällä on tietysti kääntöpuoli, että onhan siinä ihan erilainen yhteisöllisyys olemassa, että jos sanotaan vaikka, että talvella auto pettää alta, akku tyhjenee tai jotakin, niin ihan varmasti kyllä apua saa sitten, kun taas sitten suuressa kaupungissa, niin se voi olla, että ei, ei tota ihan yhtä lailla järjesty sitten niin kun tuolla tapaa, että joutuu sitten soittamaan jonkun niin sanotusti ammattilaisen avuksi, mutta kylällä niin varmasti kyllä jeesataan, kun kaikki tuntee toisensa, että se on se hyvä puoli siinä. Mutta ehkä itse on kuitenkin jotenkin sillä tavalla tykkää tämmöisestä vähän menevämmästä elämästä, että on enemmän vaihtoehtoja. Ja siinä mielessä sitten isompi kaupunki niin on, on tota hyvää, hyvää vaihtoehto itselle. Joo, elikkä sieltä, sieltä on kotosi, mutta sitten on asunut myös keskisuurissa kaupungeissa. Asuin Järvenpäässä ja sitten Joensuussa, jotka kai niin voisi laskea siihen keskisuuren kaupungin mittaluokkaan. Ja se, niissä on, on tietysti hyvät puolensa myöskin, että ei ole sitä ää, kuitenkaan ihmisten paljoutta siinä mielessä, mitä jossakin Helsingissä tai Espoossa, mutta sitten kuitenkin kaikki semmoiset palvelut, Löytyy, löytyy kuitenkin, että ei, ei ole niin juurikaan tarvetta sitten lähteä mitään perusjuttuja hakemaan niin kymmeniä ja satojen kilometrien päästä. Että se sinällään, sinällään kyllä ihan sopii minulle. Mutta sitten taas näissäkään niin ei sitten niitä työmahdollisuuksia ihan niin kuin valittavaksi asti ole monestikaan ja riippuu tietysti alasta mitä haluaa tehdä ja tälleen niin. siinä, siinä mielessä ei ole ehkä ihan helppoa niin töiden suhteen. Mutta äh, tällaisissa keskisuuressa kaupungissa kyllä ihan niin viihdyn ja tykkään asua mutta tota, se on juurikin tuo työasia sitten, joka on ajanut tämmöisiin niin kuin suuriin kaupunkeihin, että nyt, nyt asun jälleen Espoossa, joka on, niin kuin tiedetään, niin Suomen toiseksi suurin kaupunki väkimäärältä ja Helsinki on tosiaan ihan vieressä, että Tämähän on yhtä, yhtä ja samaa aluetta oikeastaan tämä pääkaupunkiseutu, että ei tällä ole kuntarajat juuri merkkaa mitään. Uh, mutta sitten mikä, mikä näistä sitten niin sopii itselle parhaiten, niin kyllä se varmaan on tämä iso kaupunki sitten. Että Keskisuurissa kaupungeissa viihdyn, mutta sitten isossa kaupungissa niin en, en minä ainakaan koe, että täällä niin kun, ää, olisi hirve, hirveän paljon sellaista haittapuolta, joka niin minun elämää vaikeuttaisi niin paljon, etten pystyisi ja haluaisi täällä asua. Että Totta kai siis isoissa kaupungeissa on toisinaan, kun on massatapahtumia ja kaikenlaista, niin sitä väenpaljoutta niin paljon, että ihan niin kuin ahdistukseen asti. Mutta se on kuitenkin ohi menevää ja tota, siihenkin tottuu tietyllä tapaa ja ne hetket sitten menee ohi ja yleensä sitten on, on kuitenkin, kun saa arjen rullaamaan, niin ihan, ihan aika lailla samanlaista se arki kuin missä tahansa muuallakin, että ei se ei ne kuviot sillä tavo, tapaa muutu että sitähän se, sitähän se on sitten töissä käyntiä ja kotona kotona saa olla sitten mitenkään haluaa ihan niin kuin missä tahansa Suurissa kaupungeissa on tietysti se hyvä puoli, että on helppo liikkua, junat ja bussit ja metrot ja ratikat ja kaikki kulkee, niin tuota, pääsee näppärästi kulkemaan ja ei tarvii sitten sitä omaa auto, autoa pitää, joka on, niin kuin tiedetään, niin tänä päivänä ihan helvetin kallista lystiä. Mutta tosiaan näitä muuttoja ja eri osoitteita nyt on ollut aika hurjan paljon tässä omalla aikuisijällä ja nyt on kyllä semmoinen tunne, että ei, niin kuin, ei, ei enää jaksaa, että nyt mielellään kyllä täällä Espoossa sitten on seuraavat vuodet ja no se nyt on selvää, että Tämä nyt ei ollut elämäni viimeinen muutto, että varmasti jossakin vaiheessa puoliso kanssa joudutaan isompaa asuntoa muuttamaan, mutta se tulee sitten olemaan tässä sanotaan 30 kilometrin säteellä, että sellaiseen massiiviseen urakkaan kuin mitä tuo Joensuusta tänne muuttaminen oli, niin ei, ei ole kyllä mitään mielenkiintoa eikä halua lähteä. Että sen verran, sen verran rasittava keissi oli. Mutta siis, joo, yhteenvetona niin enemmän on kaupunkilainen. Pienestä asti on ollut, että en ole oikein viihtynyt siellä maala maaseudulla oikeastaan, että... Tarviin semmoista jotakin virikettä ja vaihtoehtoja sitten vapaa-ajalle ja kun ei, ei sille ole nämä maaseudun harrastukset, niin kuin joku metsästys tai sienestys tai marjojen poiminta ja tämmöiset, niin ei, ei ole oma juttu olleet koskaan, niin senkin takia kaupungissa on sitten mielen, mielekkäämpää itselle asustella. Mutta tämmöiset pohdinnat nyt tälle viikolle ja tietysti jokainen saa asua ihan, ihan missä haluaa ja on minusta niin tosi tärkeää, että maaseutullakin ihmisiä asuu ja että se ei niin näivety kuoliaaksi ihan täysin. Suomessa on vielä suht hyvin maaseutu asutettu, jos vertaa. No, vaikkapa Ruotsi, jos se Pohjois-Ruotsi on maata käytännössä, niin siinä mielessä ymmärrän kyllä heitäkin, jotka sitten haluaa siellä aivan omassa rauhassa isossa talossa kuusikon keskellä asua. Mutta tota, se ei ole itselle, itselle, ei ole minun juttu se, että mieluummin sitten kaupungissa. Keskisuuressa tai sitten suurka, tai no, suurkaupunki, ja onko Suomessa, mutta iso kaupunki, niin kyllä sopii itselle myöskin ihan hyvin ja tottuu kyllä siihen huliinaan ja vilinaan, mitä täällä on, ja julkisilla pääsee, se on plussaa. Mutta eipä nyt sitten sen kummempia tällä kertaa, niin palataan ensi viikolla, ja kiitos katsomisesta. Moikka!